I'm not the only شعر باخر جديد راعي قال الطوال أبو سعد صدى رجال في عسر شيء على قال هذا أبو سعد فوق فوق <تصفيق> هذا أبو سعد فوق فوق أبو سعد رمز الفخر راعي الحمية والسطر صدى على الطيب اشتهر هذا أبو سعد فوق فوق هذا أبو سعد فوق سلامي مني له سلام شيخ الم هل ما صار